Вже штук 20 пролетіло, не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук тридцять нарахував точно.